Колона автомобілістів заїжджає до Тернополя. Учасники автопробігу з прапорами їдуть вулицями міста. Серед них тернополянин Андрій Тукало. «Ця акція вона спрямована на те, щоб влада звернула увагу на проблему наркоманії в нашій країні і на, на продаж наркотиків в нашій країні. В кожному місці долучалися реабілітаційні центри. Нас гарно приймали в кожному місці. Були Раді нам люди, бо ця акція вона ще й е, е, така, якби патріотична до Дня Незалежності України. Автомобілі їдуть проспектом Степана Бандери <му> вулицею Богдана Хмельницького та через вулицю Чорновола заїжджають на театральний майдан. Червоним це є. ...руки нарко- або алкозалежності цих людей. І зеленим це вже написано «руки свободи». Роман Петрів розповідає, не вживає наркотиків рік. «Я прийшов в реабілітаційний центр, я тільки як два, два місяці, як я закінчив реабілітацію. Зараз в мене адаптація, але мені так співпало, що я міг, зміг поїхати в шлях незалежних. Живу в свободі, я свободна людина, я можу будь-що робити, мені не треба ніякі наркотики. Ну, взагалі. Раніше я не віг навіть на рибалку чи кудись піти, я, я мусив щось жити, щоб, щоб, щоб радіти життю, а зараз мені не потрібно. Ініціатор автопробігу Олег Коган розповідає, автопробіг стартував 15 липня у Маріуполі. За два тижні учасники побували в 21 місті. «Ми вимагали, щоб перш за все було посилення відповідальності за наркоторгів. Ми вимагали, щоб перестало бути цей безлад і беззаконня по відношенню до християнських реабілітаційних центрів. Ми проїздили по Україні і ми об'єдналися, дуже багато людей». Леся Продоос, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопіль.